Gràcies, president. És es que estem una mica cansats d'aquest debat. Aquí estan tots els arguments jurídics, educatius, socials, sociolingüístics, científics, de reconeixement internacional d'un model, model eh, sociolingüístic que tenim, que ens hem dotat, que ens hem autodotat a casa nostra i que hem decidit nosaltres mateixos primer principi democràtic. Però és igual perquè... No volen, no volen escoltar ni la majoria democràtica en aquest país, ni la majoria d'aquesta cambra, que és qui legisla, ni el consens desbordant que hi ha a tota la comunitat eh, educativa, ni tantes i tantes expressions i manifestacions del model d'immersió lingüística. Per davant de Burgos, jo soc de Zamora, puc fer la meva intervenció en anglès, en francès, en castellà o en català, si volen la faig, no tinc cap problema, no tinc cap problema, a més m'encanta la cultura universal castellana, més igual podem parlar de Miguel Hernández, per ser un institut del País Valencià, on 600 alumnes no poden estudiar en català l'any que ve, no he sentit mai a cap dels grups que defensen eh, l'aparheit que es viu al País Valencià i a les Illes Balears, 150.000 arribat a ser al País Valencià i a les Illes Balears també, i mai i mai han dit res. Per tant, també, eh, principi d'hipocresia, el primer era principi de... Profund, profund menyspreu a la profunda legitimitat social i democràtica que té la immersió lingüística que, com és sabut, va néixer a Santa Coloma. No seguiré dos. El... Això em va avadir el, el 2011 que si, que, si, que si no afluixaven els atacs al, al català i aquest debat artificial i acabaríem entrant en una situació d'inestabilitat. I això és el que passa, que hem trobat un filó d'inestabilitat política, una estratègia de l'atenció i de la imposició. La democràcia, un debat aquí que portem ja sis mesos debatint, no depèn d'una llei inmanent i estàtica, depèn de la sobirania popular, de la democràcia i de que entre tots i totes decidim com la immersió lingüística. Em sorprèn moltíssim que el senyor García Covas parli de Rosa Parks, no només per la política del PP respecte a les, les minories democràtiques, i les poblacions migrantes arreu del món, no només per això, sinó perquè precisament eh, vostè ha dit una cosa que nosaltres hi reconeixerem obertament. Vostè ha dit a títol personal, conscient i material, i en cambra parlamentària, un acte de desobediència. Sí, és un acte de desobediència. De desobediència que ha canviat i ha millorat aquest país. Avui hem parlat de feminisme i del dret a l'avortament, i els primers centres de planificació sexual contra la dictadura nacional catòlica contra les dones has va fer als barris populars d'aquest país el moviment veïnal que expliquen que era la salut sexual i reproductiva. Segrestant autobusos a la Trinitat o a Nou Barris perquè arribés al transport públic, no pagant impostos com amb la Guerra de l'Aigua. No ens volien una consulta i ens van demanar, i vau tenir 555, o amb la insubmissió al servei militar obligatori. Els fills de molts diputats i diputats que avui estan aquí no prendran a matar ni a morir, perquè 40.000 persones ens hem negat a fer el servei militar obligatori. Hi ha un proverbi africà que diu que ells tenen el rellotge i nosaltres el temps. Vostès tenen el rellotge de la imposició, però nosaltres tenim el temps de la llibertat. I a títol personal i antropològic i històric, ahir la senyora Garcia Cuevas, molt amablement, va pujar fins al meu ascó a donar-me la sentència. A mi em va recordar un paràleg de la meva vida personal i col·lectiva, que és quan dos senyors uniformats van venir a casa meva a donar-me una carta, diem que havia d'anar a fer l'Emili. Per tant, amb el plaer la necessitat de la desobediència, amb la diplomàcia, de la rebel·lià i reproduint aquell gest faré, amb la sentència que s'ha entregat ahir, el mateix que jo i 40.000 persones vam fer aleshores. A la paperera de la història i de la ignomínia i de la vergonya.